Decizia lui Augustin Laz reduc de secretizarea protocolului cu SRI câte acorduri de colaborare are parchetul general. La parchetul general este în curs de derulare o procedură de centralizare, subliniere actualizare actualizarea protocoalelor în vigoare, încheiate cu alte instituții publice. În prezent au fost identificate acorduri cu mai multe instituții, printre care mai, Ministerul Justiției, îngh subliniere ICSM, potrivit instituției. La nivelul parchetului de pe lângă alta curte de casacie sublinierei justicie este în curs de derulare o procedură de centralizare sublinierea actualizare acordurilor de colaborare sublinierei a protocoalelor în vigoare, încheiate cu alte instituții ale statului sublinierei organizații publice, precizează parchetul general, într-un răspuns la o solicitare a Mediafax. Prezent au fost identificate protocoale sub linierei acorduri de colaborare cu următoarele entitici, Ministerul Afacerilor Interne sub linierei structuri ale acestuia, Ministerul Justiției. În alta curte de casacie sublinierei justicie, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Educației Naționale, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului Sublinierei Memoria Exilului Românesc, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul de Mediere, Ministerul Apelor i Pedurilor, Academia Română, Ministerul Mediului. Biblioteca Națională a României, Centrul de Resurse Juridice, Uniunea Națională a Executorilor Judectore T. Greenpeace România, potrivit sursei citate. Se schimb vremea în România, ce temperaturi și ce fenomene vom avea în următoarele zile. Reprezentanții parchetului de pe lângă alta curte de casacie sub justicie, precizează ce iniciativa încheierii acestor protocoale sau acorduri de colaborare a fost comun. Având în vedere ce necesitatea încheierii a fost dată în egal mesur de realizarea atribuțiilor legale proprii ale fiecărei perci. În ceea ce privește sublinierea de protocoalele clasificate, menciunme ce potrivit articolul 2 alin 2 din legea numărul. 182 pe 2002 privind protecția informațiilor clasificate, accesul la informațiile clasificate este permis numai în cazurile, în condițiile sublinierei prin respectarea procedurilor prevăzute de lege, mai arată instituția. Protocoalele încheiate între instituții ale statului au ajuns în atenția opiniei publice odată cu apariția informațiilor referitoare la acordul încheiat în anul 2009 între parchetul general, sublinierei Serviciul Român de Informații, existând suspiciuni cu privire la implicarea oficerilor serviciului în anchetele penale. Mai mult, există plângeri penale privind efectele protocolului, acesta fiind invocat sub în procesele penale, mai mult și culpaci considerând ce probele din dosare au fost obținute ilegal, în baza acestui document. Protocolul dintre SRI sub linierei Parchetul General a fost făcut public recent. După ce a fost în vigoare timp de 7 ani. Documentul a fost semnat în 4 februarie 2009 de Tiberiu prim-adjunct al Procurorului General, subliniere Florian Coldea, prim-adjunct al Directorului FRI, subliniere aprobat de Laura condruca Covesi, Procuror General la acea dată ieri George Maior, director SRI la data încheierii protocolului.